Євагіній питає: Проектувальник мені заклав фронтонні звіси 0,5 м. на обрішитці 25 мм. А звідки він взяв 25 мм обрішитки взагалі? От хлопці, звідки він це взяв? Як зробити краще? Ау-триєри ставити не хочу через утеплення Мансарди. Фронтони із гб 400 мм 45 градусів. Можливо, закріпити у фронтон. Да там 25 взагалі нічого нормально тримати не буде. Та ви можете взяти брешитку за того, ну, взагалі-то дивіться, під, під що брешитка Яке покриття буде? У вас. От який? Якщо бітумка, то там ще USB буде обов'язково. Якщо це металопрофіль, то там брусок йде 50х50, 50, або дошка 120х30. Які 25? Звідки це взялося? 25 мм не вважається будівельним, будівельною деревиною. Її звук шальовка розумієте чому шальовка тому що вона не тримає ніякого гвоздя вона коли висихає вона розтріскується і взагалі там нічого нормально не тримається тому на будівництві таке дерево не використовується за те що воно тонке якщо у вас буде бітумка за ОСБ то дерево ви повинно перегнати через рейсмус Інакше там різна товщина деревини буде, і ви нормально навіть туй збірно покладати. Вона волнами все все буде. Ось тому е роздивиться варіант, що по-перше, це, скоріше за все, помилка 25 мм потрібно не менше 30 мм. Ось е далі е дивиться на світ. У нас є фронтон. Далі кроква. Д. І потім ми кладемо з вами обрішітку. Так. так ось, оця обрішітка ви можете е зробити як? Зафіксувати на хим анкера, наприклад, ось тут брусок на хіманкер і до нього йде фіксація потім в вашої додаткової обрішотки Значить, вона буде працювати консольно і там є вітрові нагрузки і є навантаження і так як покрібля вона робиться з сирого дерева ну, пілу так званого так то з, -з, -з часом оця дошка вона може прогибатися і там деяку вигибає ось так коли вона сохне іншу вигибає в інший бік тому що вона тонка і вона отак от буде сохнути хтось прогнеться більше хтось прогнеться менше там і так далі тому подібно тому зазвичай тут роблять як що ось тут іде додаткове підсилення іде котра фіксує кожну дошку і йде декоративна якась там дошка котра все це закриває тобто йде таке підсилення цього елементу але при свесі 40-50 мм товщина повинна бути не менше 30 мм. розумієте не менше ось далі йдемо якщо ви не хочете отак от підсилувати ну лобова дошка вона все одно там буде обов'язково у вас але вона ж може бути і невеличка якщо там є якийсь піражок металочерепиця да то дошка лобова може бути ось так потім тут ставиться відлив обов'язково по лобової дошці вашій. ну або такої форми або іншої форми. ось і покриття воно потім сюди лягає е, стикується то треба знати яке покриття щоб точно прорахувати оцей вузол як його можна ще підсилити є такі, такий е, ход, коли наприклад ви ось цю крайню дві крайні стропилини ви їх робите трошки менше чи менше для чого для того щоб ви ось тут поклали доску більшої товщини тобто ось тут дошка йде наприклад там ка а ось ця вже може йти 50-ка. Звісно, ви зменшуєте таким чином тут товщину утеплювача, тому, наприклад, ну, 40-ку давайте зробимо, да, 40 мм. Ось. Але коли йде ще перехресне додаткове утеплення, да, тим паче, що ви можете зробити 에, більше утеплення там і так далі. Ну і дерево воно ж само по собі ж теж це ж таки не такі холодні матеріали, як камінь. Це ж таки трошки тепліше. Але ви можете на ці декілька сантиметрів зіграти, ось таким чином, тобто ці дві стропілін крокви зробити меншого перерізу. Ось, і таким чином робите. Але знову ми повертаємо що треба знати, відкрита, закрита буде підшива, яке фінішне покриття може бути там і так далі, там Ось там пачем можна, наприклад, там прусочок сюди зафіксувати, щоб на, на іншій висоті зафіксувати або дві стропилини крок ви поставите в цьому місці ось або якщо зверху дивитися можу йти і отаким от от чином тобто оце наша кроква йде це ми зверху дивимось так а... вліво йде ось така кроку обрешітка наприклад да, вона спирається на кроку а Праворуч йде ось ця, вона йде ось так. Ну, якщо ви будете тут чимось ще підшивати, ховати все це місце, так, то можна зробити і таким ось чином. Ось, і, і, і тим ось так монтувати, як варіант.